شوفو الوطن هو اللي خلاك كده مطبر بعد بتروح شوف لا تدوبو خلو الدنيا حما ما لا شوفها انت مطبر تتكلمني ترجعوا علو الوطن خلو الوطن ما لا, لا. و بعدين ايش هذي الكدابه روح <تصفيق> يا حبيبي هذي مش كدابه هذي فلوس رايح شو قصع